אחרי 120 שנה שבן אדם בא לשמיים, היה לו איזה משהו, הייתה לו איזה בעיה, הייתה לו איזה תאווה, הייתה לו איזה משהו. אם התפללת על זה, אומר רבי נתן ברסלב, כמו עוד אמרתי לפני יומיים אמרתי לאשתי, רבי נתן ברסלב אמר, איפה שאני רואה חיסרון, או שלא יתפללו בכלל, או שלא יתפללו מספיק. אז מה זה אומר? זה על זה לקרב, לא יתפלל את מספי, או לא יתפלל את, בחר או לא יתפלל את מספי. אם אתה מתפלל, אם אתה מתפלל, ברמה, זה לא בא שלי, לא ניגמר. לדבר עם Hashem خמש דקות, לדבר עם Hashem ב auto, אני רוצה ב auto, יש ב auto אני רוצה ליחתת, תאזור לי, תרחם עליך, יש ב auto חצי שלי ב תשובה, תקרבו את מלךך, יש ב auto לי, לי שם לדבר ומה? ה' לא ישמע בדקה. לא ישמע וחמש דקות. חמש דקות זה לא תפילה. והיה עקב תשמיעון שהוא מערך הדברים הקטנים, וגם ידבר שעה עם ה' הוא ידבר שעתיים, שלוש, ארבע, לא משנה כמה. למה? כי הוא התחיל. הוא זה רק מילים. הוא ביקש, הוא יתחנן. הוא שכנע את ה' כמה הייתי משכנע אותו על כל עכשיו, פתאום שמתי לב, יש לי איזה בעיה, בעיה קטנה, גדולה, באיזה משהו. איזה תחום, בעיה גדולה, כאילו, שמציק לי, מפריע לי. וצריך... אה, או להתייאש, או להחליט שיצאים לקרב. <laughs> עכשיו, הקרב שלנו לא עם סכינים. וחרב פיפיות בידם, רוממות בגרונם, וחרב פיפיות באדם, תפילאי כמו חרב. כזו שברוך הוא תשמע ככה וככה ואני רוצה ככה וככה ותרחם עליי, תעזור לי. כל יום דקות, עשר דקות, רבע שעה. אני נקרא שאתה יוצא לקרב. תעשו תמיד ככה. עשר דקות כפול שלושים ימים כמה זה יוצא? שלוש מאות כפול שתים חודש. יאללה, נו, שלוש שמות. נו כפול עשר. שלושים ושש אלף, כפו עשרים, שבעים ושתיים אלף דקות. הנה, עשר דקות. גם אחרי מאה עשרים שנה, הבעיה שיש לי, אני אגיד אחרי אני אבוא לשמיים, אני אגיד לי שם, למה ככה וככה? על צד שהתפללתי, מה את רוצה? אני התפללתי, ויקשתי ממך, כל ויקשתי, כל יום <laughs> זה עכשיו כבר בעיה שלך, זה כבר מה רוצה, לא מה שאני רוצה.